на цей меч. Він подарований нам, щоб бути символом перемоги. Так жителі Підлістів відтворюють легенду про Богдана Хмельницького, який разом з козацьким військом у 1651 році зупинився в їхньому селі. Роль гетьмана грає Володимир Лопацький. «По легенді, Богдан Хмельницький, коли був у Підлістях, саме в цій каплиці для нього козаки її збудували, молився перед походом на Берестечко. І по легенді, він заховав такий важкий дорогоційний меч, який був освячений в Єрусалибі на гробі Господнім. Отут у Підлістях існує така легенда, що якщо її хтось віднайде, то, то цей меч то собі достане замін гетьманську силу». На фестиваль приїхали троє владик Православної церкви України. Вони відправили архієрейську службу та освятили воду в Криниці на території Духовного центру. Настоятель релігійної громади села Підлісті отець Юрій Мазурчук розповідає, також вшанували загиблих козаків. «Після того, як була поразка, козаки, які вдалося вижити, вернулися сюди і поховали тут Ранених козаків, У нас в нас тут є козацькі могили. Наша буданова капличка переживала декілька таких часів руйнування, зруйну під час війни, зруйнування під час комунізму. Останні її відбудували це в 93-му році. В 90-му році почали відбудовувати, і коли трактор працював тут, в купавши, попали на таке масове людське заховання. І видно було, що були черепи проломані, ніби як то шаблями пробиті, і були молоді. Зуби були білі, зуби. тобто це свідчило про те, що це молоді хлопці. І такий, прийняли такий висновок, що це, напевно, могили козаків. Бо, звісно, що козаків як ховали? Ховали брацькими могилами». 91-річний Іван Гуменюк – один із найстарших жителів Підлістів. Чоловік розповідає, допомагав односельцям відновлювати каплицю. «Приходив з роботи, ну і... Відомо, камінь, не, а поки всі не вимор, тоді верха робив. на так ну, життя проходило». Також до 370-річчя побудови Богданової каплиці на фасаді відкрили пам'ятну дошку. Виготовили її на замовлення настоятеля релігійної громади села Підлісті отця Юрія Мазурчука та організатора фестивалю Андрія Левчука. Ми її замовили, виготовили в Ланівцях. Дошка на дошці зображений логотип нашого майбутнього центру, який тут сьогодні. Відкриваємо духовно історичний центр Богданової каплиці. На фестиваль разом з онукою прийшла Марія Карпенко. Окунаєшся в, цей, в цю історію. І ну переживаєш разом зі своїми предками, як вони жили, як воювали. Щось мені тут малюється така картина, як стоять козаки, як лече вода, як вони тут загодять свої рани, і як їм було важко. Я ну я це все переживав. І це так для мене неймовірно. І як я хочу, щоб мої внуки це теж переживали, теж бачили. Будана Сарабун, Василь Панчук. Новини на Суспільному. Тернопільщина.